Všimli jste si někdy toho, že když kolem vás projede auto, je jeho frekvence, tedy tón, který vydává vyšší předtím, než k vám dorazí a po průjezdu pruce poklesne? Jedná se o Dopplerův jev. Ten nastává vždy při vzájemném pohybu zdroje vlnění, v našem případě auta, a pozorovatele, kterými jsme my. Co to ale vlastně znamená? Pokud budeme stát na místě a automobil se k nám bude přibližovat Frekvence zvuku, a tedy i tón, který uslyšíme, bude vyšší a délka vln kratší. Pokud kolem nás auto projede, frekvence se zmenší a délka vln se prodlouží. Tón, který uslyšíme, bude najednou úplně jiný. A proč tomu tak je? Automobil v podstatě dohání vlny, které se šíří před ním. A naopak se velkou rychlostí vzdaluje od těch, které nechává za sebou. A proto je v obou případech frekvence vln tak odlišná. Pokud bychom si chtěli Doplerův jev představit vizuálně, můžeme například sledovat kachnu plující povodní hladině. Vlny se při jejím pohybu šíří všemi směry, ale jak můžeme vidět, vlny před kachnou jsou u sebe blíže, než vlny zakachnou. Je to podobné jako u automobilů. A jaká jsou využití Doplerova jevu v reálném světě? Například v lékařství můžeme díky němu měřit rychlost průtoku krve v cévách. Dalším praktickým příkladem je měření rychlosti projíždějících automobilů. Pokud se automobil blíží například k policejnímu radaru, je možné podle frekvence vlnění odraženého od auta rozeznat, jakou rychlostí se pohybuje. Až kolem vás příště pojede automobil, zkuste poslouchat, jaký zvuk vydává. Teď už budete vědět, o jaký jev se jedná.